بس كون عم بحكي الهك انا ما بتسكر الخد بوجهي، ماني امك انا لتسكر الخد بوجهي فهمت؟ اذا امك بتسكت لك وقت تسكر الخد بوجهي انا بدعس راسك. وكون خرق مش انا اللي بفش خلقك فيك، ماني ناطرتك لك تفش اللي خلق. فهمت؟ لانه انت حضرتك وجهك ما بفش الخلق ابدا.